السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع بالفرش والاجهزه المتفرعه من شارع شهاب شقه مساحه 200 متر موقعها مميز عماره سكنيه هاديه ده اول حاجه عندنا هنا المطبخ التفاصيل كلها كامله هتلاقوها نسخه للفيديو ده عندنا كده هنا أول حاجة هنا حمام الضيوف بعد المطبخ ده عندنا كده الريسبشن ميزة الشقة نورة مع إن الشقة جانبية وبنشوف شارع شهاب بس الشقة كلها نورة دي معانا كلها مساحة الريسبشن اول غرفه بتقابلنا الغرفه الاولى عندنا هنا السفره طبعا في جبسون بورد موجوده في قلب الشاي بعد كده عندنا هنا باب كريدو بيدخل للغرف وحمام اللي بيخدمه دي عندنا الغرفه الثانيه وفيها بلكونه عندنا فيه واحده من الريسبشن. دي عندنا الغرفه الثالثه طبعا الفرشه قديم بس ميزه السعر للشقه جميل جدا اتمنى لو فيديو النهارده عجبكم من تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما واتمنى يكون شقه النهارده عجبكم تزوروا منها المزيد باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته